a volt főhadnagy, mint közlegény szolgált a légióban, Henri Ville névem. Senki sem hitte volna, hogy Henri Le valaha megfosszák rangjától és kizárják a hadseregből. Kis hanyag, de kiváló tiszt volt. A kék huszárokhoz csak legjobban véleményezett kadét kerülhetett tisztnek. Keményebb a szolgálat, szigorúbb a fegyelem, és mégis dicsőség volt ide bejutni, ahol még a közlegényt is a javából válogatják.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 Így aztán csak Lorien küzdött a lány szemmel láthatóan növekvő rokon szenve ellen, amivel Lakroát kitüntette. Lorien, aki ezredével Tunisban álomásozott két évek, régebben foglalkozott Daisyvel, mint próbaszolgálatos tisztecske. De mit számít az előkelőség nőknél, ha szerelemről van szó? Lakroá könnyen győzött. A főhadnagy és az ezredes lánya nem mindennapi szerelemmel bolondultak egymásért.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 Hiron nagy. Börgyé ezredes, a kitűnően felszerelt századdal előtetett iramba ment a kufra oázisig. Innen tovább haladtak az egyiptomi határ felé délkeleti irányba. Négy nap múlva Lacroix azt mondta az ezredesnek, hogy szerinte eltértek a helyes iránytól, két fokkal dél felé. Péter ugyanis az egyik esten vacsoró után félrehívta Lakroát, és az égre mutatott.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 A Szahara túlsó felén felfegyverzett vad beduinokat kell megtalálni. Száz jól felszerelt emberrel esetleg megkísérelhetnénk. Hát? felelte tűnődve és vállalt, mond, majd szerzünk valahol száz jól felszerelt embert. Ezen nem múlhat. Lakroá nézett tennézetre. Tisztában volt azzal, hogy a gazkonnyi mire képes, ha ilyen szeliden elmélkedik. Te megőrültél.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 Megmondtam nekik, hogy kis híján egyiptomik, és azt is, hogy maga vezeti őket. Majd megtetszik látni, hogy rendes fiú vagyok. És lakró elhitte, pedig ismerte Pétert. A garnizon felől felharsant a takarodó, és lépésben igyekeztek haza az erődbe. Harmadik fejezet Hajnalra elérte Gáot. Néhány ház, egy posta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 és Péter tisztelegve harsányon feleli. Igenis! Aztán a katonák felé fordul. Grande vő! Enna van! Mars! Trombita szól, és ütemes zörgéssel elindul a század, az állomás a felé kanyarogva. Hangos csinnadrattával megszólal a zenekar. A csendőrök tisztelegnek.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 Timbuktu és Gáho nyomban utasítást kapott, hogy a legtüzetesebb vizsgálatot indítsák meg, és felderítő csapatokat küldjenek a század nyomába. A Timbuktu-i négyest páhihoztak, és a szenegáli vadász ezred el Bahiramból vegye üldözőbe a századot. Ezután történt a csoda. Megállapítást nyert, hogy a század teljes felszereléssel, rendes menettempóban észak-kelet felé indult a Marokkóba vezető karavánúton. Sóra megfordultak az oázisokban, mindenütt pihentek, táboroztak, takarmányt és vizet vettek fel, az ellenértéket a század hivatalos nyugtáján elismerték és továbbmentek. Az A és a vadászok követték a megőrült századot, erőltetett irányban, végül az oázisokon az Atlasz hegységig. A hegynek megfelelő felszerelés ilyen kocsikkal és szerelvényekkel nem vághattak neki. Nos, itt történt a fantasztikum. A zsebon és az atlasz között az egész század eltűnt. Nyoma sem maradt. Az atlasz lejtőjén élő berbertörzsek eszküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. A szpáhik és a vadászok tanács táboroztak. Őrjárat ment mindenfelé. Egy törz sem látta, sem a hegyen, sem a hegy körül, sem az oázisokban. Mögöttük viszont csak egy út volt, és ezen az üldözők jöttek.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 A második oázis melyik éjszakra? Muherzin, utána Jof el Safra, és bemondta az oázisokat. Péter sorba kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a bisztra törzset diktálta be a sejt. Ilyen üzlet nem ritkasága sivatagban. Olykor az őrmester és a sejt az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bonyolítják le. Végre is sok körjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék.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 Minden oázisba hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskő alatt tanította meg a népét, hogy erre egy század rumi járt. A spájik és a vadászok, akik erre üldözték a századot, minden oázisba nyomról nyomra követték a nyugtát, melyet szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisba valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a század erre járt. A zászlóaj parancsnokság, a vezérkar,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 Hisz erre felé nincs pasztőr intézet, és akit az oázisba megmar egy veszett kutya, az halott ember. De a hadnagy nem hagyta bántani az ebeket. Pihenő helyeken leült közéjük simogatta ezeket a kiálló boldájuk kuvaszokat bánatos szemmel. Timbuktu jött szélhámos katonák, mintha sohasem lettek volna pajtások, úgy megadták egymásnak a feljebb való tiszteletét. Hudnicska Vligninek, a verci Helcek Péternek.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 Nyolcan voltak. Elő két tiszt. Éppen az első nagyobb homok dűne árnyékába érnek. A tiszt meglátja. Villan a kardja, amikor lakroával találkozik. A főhadnagy tiszteleg. Kik vagytok? szóloda a öt lépésről a százados. Szerzsin hadnagy és öt tiszt. Dövél százados, és. Most a hadnagyot félretója valaki, és léptet egy másik tiszt pisztolyjal a kezébe. Lacroix közlegény, letartóztatom.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 Megnézem azt a tábort ott, mondta Lorien, és indulni akart, de egyszerre vagy nyolc szurony meret rájuk, és a szaharába szokatlan, módon megszólalt valaki. Hands up! Lorien a fegyveréhez kap, de lefogták. Egy tisztnek sikerült elsütnie a fegyverét, de félreütötték, és mire észbe kaptak, mindegyiket erős kezek tartották fogva. Péter ugyanis nyomban a távozása után összeszedte a beavatott embereket. Az ezredorbost, villándott, hudnicskát, a herceget, vlignit, krolt, landonderit, és mi alatt az álszázadossal beszélgettek, ügyesen bekerítette őket. Emberek, mondta Lakroa, és levolvert vett elő. Azonnal bocsássátok szabadon a tiszteket, mert... Most egy erős kar átölelte hátulról, hogy mozdulni sem tudott. Péter volt. Izgatott, könyörgő hangon súgta. Főhadnagyúr az Istenért! Gondoljon úra. Ő várja! A foglyok csendben álltak. Nos, mondta hidegen az ezredes meggyilkolnak bennünket? Lacroix végre elszánta magát. Először mióta útnak indultak, hogy végig csinálja, amit elkezdett. Tisztudak, mondta. Én elindultam ezekkel az emberekkel, hogy felderítsem azt az oázist, ahol Hiron hadnagy eltűnt, és pedig abba az irányba, amit helyesnek hiszek. Nem vagyunk már nagyon messze.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 Ez a gazember az én barátomért és az ő gazdájáért utána jött a légióba. Elbolondított benneteket, akiknek semmi közöttök hironhoz. Ugyanis ott, ahova megyünk, nincsen semmiféle kincs. A azt maga honnan tudja? Dadogta Kimban a gazkonyi. Onnan, hogy kitépem a füledette apa Kérem! Kérem, dünnyögte méltatlankodva, mint akit leterorizálnak. Már most én úgy is megadom majd magam a feletteseknek.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 A villogó sárga por, a bokáig forróba süppedő láb és a 60 fok felé ingadozó hőmérséklet már kezdte kimeríteni az emberek erejét. Éjszaka, Lakroa rövid kihallgatáson jelentette az útirányt és a nap eseményeit a tiszteknek, akik valamennyien udvariasan beszéltek vele néhány szót, kivéve orient. Végre is ezek nem kívántak rosszat Lakroának, őket csak az oázis érdekelte, szökevények csilkepőre nem tartozott rájuk.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 hetedik fejezet. Na, már sebesült is van, jelentette másnap Péter. hadnagy urat megharapta múltkor egy kutya, mert ha oázisba érünk, ahány koszos ebet lát, az mindajkája. Most lázasan fekszik. Az egyenlítő közepével egy vonalba jártak. A passzázzóna tengejében és most már naphosszat kavargott a por, ahogy a légáramlás hosszú, rezgő tölcséregben kavarta. Mindenki köhögött, fúdoklott,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 Lassan odament és belesett a ponyván. Csak ugyan ők, akik ellopták a századot. Pár másodpercig zsibbantan állt, aztán nesztelenül visszalépett. Úgy érezte, hogy ez az ügy nem rátartozik. Micsoda rejtelmek! A fuvaros fehér köpenyben áll és operál. A többiek fegyelmezetten nézik és segítenek. Az elaltatott nehéz légzése messze hangzik a szaharában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 Közlegényen nem megyek őrjáratba. Különben is. Én fogoly vagyok, egy fogoly nem köteles a sivatagba se Nem megyek, csak ha a tábornok úr rendeli el. Lakróán hosszan nézett rá. Most fájt neki, hogy Péter így beszél. Istenem, talán őt a bal sikerél. Talán valóban torkig van. Elindult az őrjárat. Péter sokáig nézett a távolodó őrjárat után, és mindenféléket dörmögött magába.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 Ronda dolog, de én benyúltam a fiúk csomagjába, vagy átmenetileg magamhoz lobdostam a tárcát a zubbonyból. Csak a Velci herszeg igazi. Az tényleg szakács. A többi Windler. Ne szégyeld magad. Landon aki gengszterek mondja magát, valódi hentes. Swichaknak hívják, és azért jött a légióba, mert egy hölgyismerőse lemondott róla. A zenebohoz csak ugyan működött. Láttam színpadi képeket a tárcájába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 – És ha nincs ott oázis? – kérdezte az egyik tiszt. – Alázatosan jelentem, akkor meghalunk. A tábornok sokáig nézte a barna paraszt fiút. Ez nem állta a pillantását, és lassan a cipőórát kezdte vizsgálni. – Bronk tisztnek igaza van – mondta Karol. – Indulás erőltetett iramban, dél-kelet felé. Harmadnap este az oázis a francia légió kezén volt. Lorient vasra verték, az arabokat megkötözték.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 és az esettől kezdve még szemtelenebb lett, úgyhogy híron főhadnagy és Lacroix kapitány most már egész komolyan foglalkoztak a gondolattól, hogy egyszer kiköttetik. De azért változatlanul ő intéz mindent a háznál. Ha egyedül van a gazdáival, és ezek szídják, közvetlen hangján utasítja vissza a sértéseket. Maguk csak szídnak, pedig talán egy század katonát se tudnának ellopni nélkülem.